بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر پاکستانی یوٹیوب چینل دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ سے آپ کے ساتھ بات کریں گے کہ سعودی ایئر لائن کی وہ کون سی ایک لاکھ پروازیں ہیں کون سی ایک لاکھ پروازوں کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور اس میں کتنے لوگوں نے سفر کیا اور کیا وہ لوگ کووڈ نائنٹین سے متاثر ہوئے یا نہیں ہوئے اور انہوں نے یہ خبر کیوں شائع کی ہے تو دوستو چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو فروری دو ہزار بیس سے آج تک یعنی تقریباً ایک سال دو تین مہینے بنتے ہیں اس میں سعودی ایئر لائن نے اپنے جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس پہ انہوں نے یہ خبر شائع کی ہے کہ فروری دو ہزار بیس سے لے کے آج تک انہوں نے ایک لاکھ پروازیں جو ہیں نا وہ چلائی ہیں اور اس میں تقریباً ایک کروڑ مسافروں نے سفر کیا ہے اور ان ایک کروڑ مسافروں میں سے کوئی ایک بندہ بھی ان کی رپورٹ کے مطابق کووڈ نائنٹین سے متاثر نہیں ہوا انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ریکارڈ کے مطابق سعودی عربیہ سعودی ایئر لائن جو ہے وہ دنیا بھر کے دس بہترین محفوظ فضائی کمپنیوں میں سے ایک ہے اور وہ صحتی اور سلام سلامتی کے حوالے سے الماس اے پی آئی ایس درجے کے مستحق ہیں سعودیہ میں اس سے قبل محکمہ شہری ہوائی بازی اور دیگر سرکاری اداروں کے ساتھ تعاون سے بتایا تھا کہ پیر جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سترہ مئی سے جو ہے نا وہ رات ایک بجے سے تمام ایئرپورٹ کھولنے جا رہے ہیں سعودی ایئر لائن والے لیکن اس میں صرف سعودی شہری ہی سفر کر سکیں گے اور انشاءاللہ نیکسٹ آنے والے کچھ دنوں میں جو ہے وہ پاکستان کے لیے بھی فلائٹیں بحال ہو جائیں گی दोस्तों یہ چھوٹی سی ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر है ہے صرف انہوں نے یہ انہوں نے یہ خبر اس لیے شائع کی ہے لوگوں کو حوصلہ دینے کے لیے کہ یہ بیماری ہے لیکن ہم اس سے لڑ سکتے ہیں تو اپنی دعاؤں میں بہت سارا یا دعا میں یاد رکھیے گا نئی ویڈیو کے ساتھ ان شاء اللہ ضرور ملاقات ہوگی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لے تاکہ ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں